Колона мотоциклістів заїжджає до Тернополя о 10-й ранку. Байкери їдуть вулицею 15 квітня, проспектом Степана Бандери, вулицею Руською та заїжджають на театральний Майдан. Байкер Сергій на прізвись Котамеда разом зі своєю дружиною приїхав до Тернополя з Ужгорода. Чоловік каже, відстань долає на мотоциклі, яким їздить понад три роки. «Це однокімнатна квартира, тільки на двох колесах. Підігрів всього чого можливо, стікло вітрове. Запас потужності вистачає, тобто, коли треба на обгін піти або маневр якийсь зробити – це вдається легко, але проткнутися у пробках у місті досить важко, тому що він досить габаритний» я стрику з Дніпра бере участь у мотопробігу четвертий рік поспіль. Жінка каже, цього року їхати важче через дощ. «Вода попала і зараз їду на трьох свічах, бо не працює четверта. Трохи-трохи плетусь позаду. Ну, якщо вже зовсім будуть якісь проблеми, то у нас технічна машина їде за нами, погрузимося і будемо ремонтувати в дорозі». Лілія Стрякоза показала колекцію наліпок, які збирає в кожному місті, куди їздила мотоциклом. «Всі обласні центри України, Крим, Солотвіно ми приїжджали, Тельвіопаса піднімалися в Альпах, Венеція, Італія, Хорватія». Стартував мотопробіг в Ужгороді, каже Микола Спірідонов. Далі байкери рушили на схід. Заїжджатимуть у кожне велике місто – від Луцька і Сум до Дніпра та Херсона фінішуватимуть в Запорізькій області на острові Хортиця. «Там ми будемо підіймати прапор України, а старий, який везли до цього, тому що це вже п'ятий ювілейний, ми знімаємо і передаємо в музей на Хортиці, музей коренознавства». Учасники мотозабігу залишають свої написи на прапорах України та кримсько народу. Серед них – львів'янин Олег Дударів. Пишемо ці місця, де був побував цей прапор. Я його зустрів на Ужоцькому перевалі, ми напишемо «Ужоцький перевал». Стяг кримських татар везе з собою Арсен Тартан із Євпаторії. «Крим – це Україна і зрозуміло, що це символ одного з корінних народів України, спроводжує цей шлях на знак єдності всієї України і одного разу він обов'язково повернеться». Зараз учасники мотопробігу «Єднання» відправляються з театрального майдану до міста Рогатин. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.